Joo, eli nuorten ilmastodelegaatit ovat nuoria henkilöitä, jotka on allianssin kautta valittu edustamaan nuorten ääntä ilmastokeskustelussa ihan täällä Suomessa ja sitten toisaalta kansainvälisesti. aikoina nuorten ilmastodelegaatti pääsisi COP-kokoukseen, YK kokoukseen edustamaan nuorten ääntä, mutta nyt en tietenkään se ei ole mahdollista, koska se on peruttu. Mutta... Tällä hetkellä ilmastodelegaatteja kutsutaan vaikka erilaisiin tapahtumiin, kertomaan ihan nuorille ilmastovaikuttamisesta, mutta sitten myös vaikka päättäjille. Olin justiinsa viime viikolla työ- ja elinkeinoministeriössä kertomassa nuorten ajatuksia ilmasto- ja energiastrategiasta. Kyllä koen, että nuorten ääni on vahva justiinsa vahvan nuorten ilmastoliikkeen kautta. Ähm, ja minun mielestäni on ilahduttavaa esimerkiksi, just, että kutsuttiin sinne työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuuteen kertomaan nuorten mielipiteitä, ja nuoria on myös osallistettu ilmastolain valmisteluun. Että ainakin koen, että Suomessa myös on pyritty antaa tällaisia mahdollisuuksia nuorille vaikuttaa. Mutta ehkä semmoista niin kuin, ihan virallista nuorten elintä, jota pitäisi vaikka kuunnella ilmastoon liittyvissä kysymyksissä, niin sellaista ei ole. Semmosta on nyt ehdotettu uuteen ilmastolakiin, mutta en tiedä, että meneekö se läpi. Erityisesti nyt korona-aikana, kun esimerkiksi ilmastolakkoja ei ole pystytty järjestämään, niin koen, että nuorten liikkeelle on ollut tosi tärkeää, että on ne somekanavat, joiden kautta voidaan järjestää vaikka virtuaalisia lakkoja ja sillä tavalla ylläpitää sitä momentumia ja toimintaa. Myös koen, että koska vaikka sosiaalinen media on nuorille tosi luonteva kanava, tuodesta omaa ääntä kuuluviin, niin silloin on ollut tärkeä rooli siihen, että ihmiset on löytänyt sen oman tavan vaikuttaa ja kertoa ilmastonmuutoksesta ja kestävyyteen liittyvistä asioista. Niin sitä kautta näen, että on ollut tärkeä rooli. Toisaalta itse siis en ole Twitterissä sen takia, että siellä just on tosi paljon tätä negatiivista vastakkainasettelua ja myös kiusaamista, niin sitten mun mielestä myös tämä sosiaalinen media on just tuonut sitä, että nuoret ilmastoaktivistit kohtaa paljon kiusaamista. Öm, mikä on vaikka johtanut joidenkin aktivistien uupumiseen, niin se on sit mun mielestä sellainen tosi negatiivinen ja ikävä kääntöpuoli, joka on tullut sen digitaalisen median käytön kautta. Se varmaan tosi paljon riippuu siitä, että millaisessa liikkeessä on mukana. Ehkä aika, mutta monet nuoret toki toimii myös niin kuin omista lähtökohtistaan itsenäisesti, mutta sitten monet toimii jossain liikkeessä. niin Silloin mun mielestä siellä liikkeellä on tärkeää, tärkeä, että se liike toimii semmoisena voimavarana ja tota, panostaa siihen hyvinvointiin. Ihan sitten myös nuoret on toki itsekin ollut aktiivisia ja ottanut vaikka somelomia tai aktivismilomia tai muuta, että ihan ilmoittanut julkisesti, että nyt, nyt en tee tätä aktivismia, niin se on mielestäni tärkeää, että nuoret on siinä oma-aloitteisia ja sanoa, että milloin ne omat rajat on ylitetty ja milloin tarvitsee lepoa. Olen siis itse nimenomaan tarkoituksella välttänyt just esimerkiksi Twitteri, missä niitä negatiivisia viestejä tulee tosi paljon. Mä myöskin tosi paljon vältän kaikkia uutisten keskustelupalstoja, just sen takia, että siellä on semmoista älytöntä keskustelua monesti. Niin pari, yhden kerran mä vedin semmoista 200 ilmastokirjettä eduskuntaan kampanjaa, niin silloin tuli jotain semmoisia viestejä sinne. Tuota luontoliiton ilmastoryhmän tilille, jota kautta me sitä kampanjaa eteenpäin. Mutta sitten mun henkilökohtaisille tileille en ole saanut mitään ikävää onneksi. No, mulla on tosiaan kokemusta 200 ilmastokirjettä eduskuntaan kampanjasta, jonka mä vedin toukokuussa. Se oli semmoinen luontoliiton ilmastoryhmän kampanja, jossa me kannustettiin ihmisiä lähettämään kirjeitä, ihan fyysisiä perinteisiä kirjeitä kansanedustajille eduskuntaa, jossa he kertoo, että mitä he ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja ehkä ehdottaa jotain, mitä päättäjien pitäisi asialle tehdä. Niin tota... siinä tietysti. Kun oli silloin jo korona-aika päällä, niin meillä ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin somekanavat käytössä siihen, että ihmiset ylipäätään sai kuulla siitä kampanjasta. Mutta sitten muist se oli. Toki tämmöiselle kampanjalle myös, missä ei vaadita minkälaista läsnäoloa, vaan jokainen voi toteuttaa sen kirjoittamisen omasta kodista käsin, niin se toimii tosi hyvin ne somekanavat. Siellä ihmiset voi jakaa niitä linkkejä, että silleen tavallaan ihmiselle se viesti leviää. Ja sitten mun mielestä se oli tosi kiva, että tässä meidän kampanjassa sitten myös niin julkaistiin kuvia näistä kirjeistä tai sitaatteja niistä kirjeistä. Ja sitten muutama vastaus me saatiin Twitterissä myös kansanedustajilta niin kommentteina niihin kirjeisiin, mitä he olivat saaneet, että se tavallaan Ehkä eri tavalla mahdollistaa laajemman äh, vuorovaikutuksen näiden kampanjoiden osalta. Sosiaalinen media. Äh, positiivisia ja negatiivisia. Äh, negatiivisista ajatuksista tulee just mieleen energian käyttö ja toisaalta materiaalien käyttö, erityisesti äh, tota, metallit, erilaiset harvinaiset metallit. Ja sitten positiivisena ajatuksena tulee just tietyt ratkaisut, jotka... Esimerkiksi joku tällainen, että voidaan vaikka seurata asunnon lämmitystä ja sitten säätää sitä sen mukaan, että onko siellä kotona vai ei, niin jotkut tämmöiset älyratkaisut. Ähm. Mutta mä itse asiassa just eilen Luin siitä paradoksista, että kun teknologialla yleensä pyritään lisäämään tehokkuutta, niin sitten toisaalta, että kun me lisätään teknologialla jotain tehokkuutta, niin sitten perussa ajatus on, että kun joku prosessi tai tuote tai joku tulee tehokkaammaksi, niin silloin me kulutettaisiin vaikka vähemmän luonnonvaroja tai vähemmän energiaa. Mutta sitten Käytännössä helposti tapahtuu silleen, että kun se tuote tai prosessi on tehokkaampi, niin sitten me käytetäänkin, kulutetaan sitä enemmän, milloin sitten paradoksaalisesti välttämättä ne päästöt tai luonnonvarojen käyttö ei vähenekään. Että esimerkiksi, no niin, esimerkiksi se näkyy vaikka siinä, että ennen kuin jokaisella oli se yksi kännykkä, niin nyt meillä onkin kännykkä ja pädi ja tietokone ja läppäri ja niin kuin mitä muuta, niin eihän silloin... Vaikka teknologiat on kehittynyt, niin meillä on ihan massiivisesti kasvanut se tota materiaali ja jalanjälki ja samoin energiankulutus näistä meillä laitteista. Niin minun mielestäni teknologiassa on myös paljon riskejä, vaikka on myös mahdollisuuksia. Joo. Sitten ehkä myös se, että toisaalta on tämmöisiä ratkaisuja, niin kuin vaikka. Just mä sanoin sen esimerkin siitä, että talojen lämmitystä voidaan ohjella älyteknologialla sen mukaan, onko siellä joku kotona vai ei. Ja sitten taas meillä on sellaisia ratkaisuja, niin kuin vaikka Netflix, joka ei sinänsä niin kuin tuota mitään suoraa hyötyä, vaan se vain lisää jollain tavalla ihmisten kulutusta. Se on vain yksi kulutuskeino lisää. Joo. Sitten myös teknologiasta tulee mieleen vaikka kiertotalous, että kiertotaloudella voidaan vaikka saada sitten näitä arvometalleja paremmin käyttöön. Mm. Mutta sekään ei mun mielestä, jos me mietitään kiertotaloutta niin ihan sieltä pohjimilta, että mitä se tarkoittaa, niin se kiertotalous ei ole vain sitä materiaalien kierrätystä, vaan se myös tarkoittaa sitä, että me yritetään pidentää niiden tuotteiden elinkaarta, jolloin kiertotalouden lähtökohtana ei voi olla se, että joka vuosi tulee joku uusi kännykkämalli, jonka kaikki haluaa, vaan se kännykkämalli on joku kymmenen vuoden kestävä tai vastaavaa. Ja vasta sitten, kun se on oikeasti käyttökelvoton, niin ne materiaalit tulee uudelleen. Kiertoon. Että nykytahtinen teknologian kehitys ei sitten mun mielestä tue sitä kiertotalouden ajatusta pitkäikäisistä tuotteista, jotka pystytään sitten kokonaisuudessa hyödyntämään niin elinkaaren loputtua. Joo, ja ei. Ähm, ihan niin kuin vaan konkreettisena esimerkkinä, mä just eilen googlasin, että vaikka läppärin keskimääräinen käyttöikä on vain kolme vuotta, ainakin jonkun lähteen mukaan. Ja sitten mulla on itselläni ollut tässä 13-14 vuoden aikana vain kaksi läppäriä käytössä, niin siinähän on ihan hurjan suuri ero siinä elinkaaressa, mikä on keskimääräinen ja mitä mun tuotteilla on ollut. Sitten myös, vaikka minulla on ollut yksi oma älypuhelin, ja sitten kun se tuli elinkaarensa loppuun, niin minä sitten sain kierrätyslahjana mun isän vanhan puhelimen, jota on sitten korjannut ja tota, vaihtanut akkuja ja muuta, että se on käyttökelpoinen. Eli olen näissä tuotteissa ainakin miettinyt sitä, että en halua ostaa uusia tuotteita sen takia, että niissä on joku uusi ominaisuus, vaan haluan, että ne mun tuotteet pysyy käytössä niin pitkään kuin mahdollista. Ja siinä ei ehkä taustalla ole ollut niinkään se ajatus ilmastonmuutoksesta, vaan enemmän siitä, että mielestäni on turhaa käyttää niitä resursseja jotenkin hukkaan. Ja minulle on tärkeää se, että tuotteet pysyy käytössä niin pitkään kuin mahdollista sen sijaan, että ostetaan vaan uutta ja uutta. Sitten siitä vaikka videon katselemisesta, niin mä välillä vaan ihmettelin, että miten ihmisillä on aikaa katsoa niitä kaikkia sarjoja ja muuta. Musta tuntuu, että mun elämässä on niin paljon kaikkea tekemistä, että mulla ei ole edes aikaa istua sen Netflixin ääressä kuin ehkä se niin kuin kerran viikossa. niin Mä en ole ehkä nähnyt omassa elämässä vielä sitä jotenkin aiheelliseksi miettiä omaa vaikka videoiden kulutus tottumuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta, mutta toisaalta uskon, että jos mä olisin Netflixin suurkuluttaja, niin varmasti mä olisin sitäkin miettinyt niin kuin lähes kaikkea, kaikkia muitakin osa-alueita omassa elämässä. Niin joo. Ja sitten ihan tällainen pieni hauska kuriositeetti, niin tota sähköpostia, sitähän tulee lähetetty ihan hirveästi, niin mä bongasin yhden sitten työtyyttävän sähköpostiin siinä allekirjoituksessa sellaisen maininnan, että et hän vastaa tähän viestiin. Jos ei sinulla ole enää mitään lisättävää asiaa, niin mä sitten lisäsin tämän saatteen myös omaan sähköpostiin, että ei, ei lähetellä turhia viestejä. Mulle ilmastoahdistus tarkoittaa, pelkoa omasta tulevaisuudesta. Se on semmoinen lähtökohtainen ajatus ja tunne, mikä on siellä taustalla, joka esimerkiksi vaikeuttaa oman tulevaisuuden suunnitteluun, koska se tuntuu niin epävarmalta, että, että mihin meidän maailma on menossa ja millainen tämä maailma on vaikka sitten 20 tai 10 vuoden päästä. Et ihan vaikka oman uran suunnittelu on vaikeaa, vaikka tulevaisuuden perhetoiveiden suunnitteleminen on vaikeaa, koska taustalla on se ajatus, et ei voi tietää, mitä tapahtuu. Ilmastoahdistus tarkoittaa mielestäni konkreettisesti itselleni myös sitä, että jos vaikka lukee jonkun uutisen, esimerkiksi näistä laajoista metsäpaloista tai jostain muusta, niin se aiheuttaa tosi pohjattomia surun tunteita siitä, että, että jotenkin, että me ihmiset, ihmiskunta, me jotenkin tuhotaan jotain semmoisesta lähtemättä tai siis me tuhotaan jotain niin ääri, äärimmäisen arvokasta, jota me ei voida enää täysin sellaisessa muodossa, kuin se on ollut niin tuoda takaisin kun me ollaan. Se tuhottuu. Ähm, niin mun mielestä ilmastoahdistuksessa on kyse tosi isoista, isoista kysymyksistä. Ja mun mielestä oli esimerkiksi tosi surullista, kun Annika Saarikko nosti tuossa vähän aikaa sitten jotenkin nämä lakkoilevat ilmastonuoret aika ikävään valoon silleen Ilmasten, jotenkin, että nämä lakkoilevat nuoret lietsoo ilmastoahdistusta, mikä on mielestäni tosi väärin, koska nämä nuoret, jotka lakkoilevat, he kokee äärimmäisen suurta monesti ilmastoahdistusta ja pelkoa siitä omasta tulevaisuudestaan. Ja se lakkoilu on keino kanavoida sitä ahdistusta johonkin toimintaan, johonkin järkevään, niin mun mielestä silloin on todella, todella väärin syyllistää näitä nuoria siitä, Ihan, ihan relevantista pelosta oman tulevaisuuden puolesta ja siitä, että he pyrkivät niin toimimaan sen pelon lievittämiseksi. No, mä haluaisin kyllä sellainen iso, iso, utopistinen toive olisi, että kaikessa päätöksenteossa Suomessa ja kansainvälisesti otettaisiin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 yhteisöt, läheiset ihmiset, sellainen aito kohtaaminen. Ja sitten, palattaisi jotenkin näihin ihan perustavanlaatuisiin arvoihin sen sijaan, että yritettäisiin yritettäisi jotenkin väkisin ylläpitää tätä nykyistä järjestelmää, niin uskallettaisiin miettiä, että mikä voisi olla se uudenlainen järjestelmä, jos me elettäisiin näin perustavanlaatuisten arvojen mukaan. Ja miten me voitaisiin rakentaa erilaista tulevaisuutta, joka on parempi kuin tämä hetki. Eikä vaan miten me voidaan teknologioilla muuttaa tämä meidän nykyyhteiskunta jotenkin kestävämpään muottiin. Ei, vaan oikeasti, että miten me muututaan, miten me voidaan muuttaa tätä maailmaa, eikä vaan rakentaa samaa eri tavalla. No siis teknologiasta vielä yksi asia, mitä mä mietin, oli se, että, että mä nään, siis oikeasti mä näen kyllä teknologialla myös mahdollisuuksia, mutta mua jonkun verran pelottaa sellainen jotenkin ehkä teknologiauskovaisuus tai sellainen ajattelutapa, että, että teknologia tulee pelastamaan kaiken. Joka juontuu ehkä myös semmoisesta ajattelusta, että ihminen on jotenkin ylivertainen kaikkeen muuhun luomakuntaan verrattuna ja me pystytään ihan mi mihin vaan, niin mun mielestä se on pelottava ajatus, koska teknologia ei kuitenkaan ole sitä puhdasta vettä, mitä me juodaan tai sitä ruokaa, mitä me syödään, vaan tommoset ihan perustavanlaatuista palvelut ja tuotteet, mitä me tarvitaan, niin ne tulee luonnosta. Ja silloin mun mielestäni ihmiseen pitäisi enemmän kääntää katsetta siihen luonnon arvoa ja mitä luonto meille antaa, ja ehkä jotenkin tietyllä tavalla nöyrtyä sen eteen, että me ei olla mitään ylivalttiaita tässä maailman kaikkeudessa, vaan mekin kuulutaan sinne luontoon ja olla osa sitä luontoa, ja meidän pitäisi elää harmoniassa. Muun luonnon kanssa.